Ég ákveða að fara í MPM-námið vegna að ég vildi ná mér í tól og tæki til að efla mig sem verkefnastjóra og ekki síst vegna þess að MPM-námið fókusirar mikið á mannlega þóttin sem gerir mannað sterkari leiðtúa. Ég vildi e, auk hatunumöguleika og kannski fá ný og fjölbreyttari tæki fyrir heldur en ég hafði. Ég var búinn að, búin að vinna lengi svona, svona, svona, í sama bransanum og fannst ég að þurfa að endurnýja mig aðeins. Þetta er ótrúlega krefjandi og erfitt á köflum en á móti líka ótrúlega gefandi og skemmtilegt og skildi eftir reynslu sem ég mun nýta mér út lífið. The MPM's name is about the equipment management, which is a lot of equipment that is required, and that more and og employees and staff can enjoy themselves. We are going to know people to be able to make the equipment and we are going to know people to build I would say that the strengths of the MPM program Uh, are the, is the broad base of, uh, of education. It's not just about the low-level tactics of project management, but it's much more broad to encompass business cases, portfolio management, program management, uh, dealing with people. Uh, it's very broad-based. Það er enginn vafi á því að verkefnastjórnun er stjórnun aðferði 2001. aldarinnar. Hlutatinn gerast í samstarfi fólks, samstarfi deilda, samstarfi fyrirtækja. Þannig að það er ekki til það fyrirtækja á stofnun sem að þarf ekki að hafa þekkingu og færni í verkefnastjórnun. Þegar ég er skráfum í MPM Uh, þá reiknaði ég alls ekki með hversu mikil mannlegur þátturinn væri stór partur af verkefnastýringa brings together the empirical world of project management and planning with the subjective world of emotion and imagination and human beings and those two things in the same solution over an extended learning process I think is absolutely best practice Það sem mér fannst standa upp úr í náminu var að fá tækifæri til að vinna saman með samnefendum mínum Í raun það stór hluti af því að hafa farið í gegnum þetta nám þar að kynnast svona vel þessum hóp sem þú ert með í náminu. Verkarnir snýst svo mikið um þessu ólíku pólæður annars við erum alveg óbúðslega skipulæður svolítið, inn í Excel-skeln og hins vegar er að geta átt árangursriks samskipti við allir kringur sig mm. þannig hérna, á eitthvað neina grípa þetta og sjóða þetta saman á, á, á óbúðslega góðan hátt. Mér fannst bara alltaf alveg rosalega áhugavert the diversity of professionals who come into the program is fantastically enriching for every individual and it's certainly one of its unique strengths MPM-námið hefur verið kennt síðan 2005 á Íslandi og við hafðum verið í stöður í þróun síðan og það nýjasta sem að við gerðum í þessu er að við fengum námi frá einum virtu bresku verkefnastjórnuna samtökum APM og þá umsörn þeirra að MPM-námið er dæmi um bestu aðferðir, best practice í menntun í verkefnastjórnun á meistarastigi í heiminum í dag. Kennararnir okkar eru bland af frábærum prófessorum frá virtum háskólum bæði Austan, Hafs og Vestan En ekki síður leggjum við mikið upp úr reynslu, þannig að við erum fáum inn í kenstustofanakkar fólk sem hefur starfað við verkefni. Og jafnvel inn í fyrirtæki, ef við gerðum það fórum inn í fyrirtæki og lestum, já, raunverulega verkefni. Og ég held að að valla komið sá leiðbyrjandi sem ekki skildi eitthvað sérstætt eftir og maður svona man eftir því út af því það kom frá þessum sem maður vissi svo mikið um ákveðna þætti. I think it's a wonderful program. I think it does many excellent and world-class things. Í lósið þess að verkefnir stórnin hefur náðu fótfestu núna út um allt í samfélaginu. Þá tel ég á mjög mikilvætt að stórnendur í íslensku atvinnulífi eða í samfélaginu almennt hafi grundvallar þekkingu og skilning á tækjum og tólum verkefnir stórnar. MPM námið snýstum það að undirbúa þig sem best fyrir atvinnulífið. Bæði hvað var þar fræðilega, faglega, verklega þáttinn og ekki síst mannlega þáttinn. Ég mælu með MPM-náminu alveg heiklaust og ég hef oftur spurð og svarið alltaf já ég myndi fara dag, morgun, alla daga í þetta nám fannst það algjörlega frábært þetta hentar held bara öllum alveg saman hvaðan þú kemur.